අන්ද කුමාරි මගේ මනාලි තරවරලුණ හදමාදි රැකවු දුරින් ඉදීවි මට ඉන්න කියා කියා අන්ද කුමාරි මගේ මනාලි අන්ද කුමාරි මගේ මනාලි තරවරලුණ හදමාදි රැකවු දුරින් ඉදීවි මට ඉන්න කියා කියා අන්ද කුමාරි මගේ මනාලි මං කවු루 හෙර තබවි ඇයසේද පළස දෙලගේ විනිවිndo විමට වගේ තෙමේදි සඳ මගේ මනාලි වලුවල කුලක දෙවි සඳ මුනු මුවා කරavi මට හොඳ තම දුක හිතේවි ඒ එලි සඳ කුමාරි මගේ මන සඳ කුමාරි මගේ මන aliතර වල උනාදමavi રે કૌનો દોરીન ઇબેビ મત હેનકિયા සඳ කුමාරි මගේ મન සඳ කුමාරි මගේ తరు వరల గు నహ దమావి రే కావ్ న్తు తోోరిన్ ఇదివి మటు ఇంద క్యాహియావి